בואו נפתור כמה בעיות עם אי שוויון כפול. אלו הם אי שוויונים שיש בהם יותר מאשר, יותר מאשר אילוץ אחד. מיד תראו למה הכוונה. הבעיה הראשונה היא מינוס 5 קטן או שווה ל-x פחות 4 שקטן או שווה ל-13. אם כן, יש לנו שתי מערכות של אילוצים על x שמקיימים את אי הזה. בצד אחד x מינוס 4 צריך להיות גדול או שווה ל-5. ובשני x מינוס 4 צריך להיות קטן או שווה ל-13. כך שאפשר לכתוב מחדש את תהי השוויון בצורה הבאה. ח... מינוס 5 צריך להיות קטן או x מינוס 4, וx מינוס 4 גם צריך להיות קטן או שווה מ-13. כך נוכל לפתור כל אחד מהם בנפרד ואז לזכור אותו וגם כשניתן תשובה לבעיה כי הפתרון יהיה חייב להיות כפוף לעילוץ אחד וגם לעילוץ השני. אז בואו נפתור כל אחד מהם בנפרד. כאן אנחנו יכולים לחבר 4 לשני האגפים. משמאל מינוס 5 ועוד 4 מינוס 1. מינוס 1 קטן או שווה נכון? כי ה-4 אלה שכאן מתבטלים ונשאר רק x, בצד ימין. לכן השמאל, החלק הזה, עכשיו הוא פשוט x, צריך להיות גדול או שווה ממינוס 1, או מינוס 1 קטן או שווה ל גם לכתוב זאת כך, x צריך להיות גדול או שווה מינוס 1. שני אלה זהים, רק החלפתי להם מיקום. עכשיו בואו נעשה את התנאי השני שכתוב כאן בירוק. נוסיף 4 לשני צידי המשוואה. בצד שמאל נקבל רק x, ובימין 13 ועוד 4, הם 17. קיבלנו ש-x קטן או שווה ל-17. אם כך, שני התנאים שלנו הם x צריך להיות גדול או שווה למינוס 1, וגם קטן או שווה 17 אפשר לכתוב זאת שוב כ-e שוויון כפול אם נרצה. קבוצת הפתרונות היא x קטן או שווה 17, וגדול או שווה מינוס 1. קבוצת האמת, הפתרונות, חייבת לקיים את שני העילוצים האלה, ואיך זה ייראה לציר המספרים? נסרטט ציר מספרים, זה כאן יהיה 17, ונאמר שזה 18, נרד, ונאמר שפה 0, ברור שאני מדלג על מספרים באמצע, كان נמקם את מינוס 1 ומינוס 2. אם כן, x גדול או שווה מינוס 1, לכן נתחיל במינוס 1. מינוס 1 כלול בתחום, לכן נסמן נקודה מלאה. ועכשיו x גדול מזה, אך גם x קטן או שווה ל-17. הוא קטן או שווה ל-17. וכך כל מה שכאן הוא קבוצת הפתרונות, כל מה שסימנתי כאן בצבע כתום. ואם נרצה לרשום את הפתרון בסוגריים, כך ש-x בין מינוס 1 ל-17, כאשר x יכול להיות גם שווה להם, אז נשתמש בסוגריים מרובעים כדי להראות שזה יכול להיות שווה למינוס 1 ול-17. ובכן, זהו הפתרון. ראי השוויון שכתוב כאן. בואו נפתור עוד בעיה. תנו לי למצוא מוצלח. נאמר שיש לנו מינוס 12. אני משנה קצת בעיה שמצאתי. מינוס 12 קטן מ-2 פחות 5x. שקטן או שווה ל-7. אני רוצה לפתור בעיה שיש בה קטן מ וגם קטן שווה ל בבעיה שכתובה בספר בו אני מסתכל יש כאן סימן שוויון, ואני משנה את זה כדי לראות בעיה היברידית, מעורבת, שיש בה משני הסוגים, מעין בת כל עין. תחילה נפריד את אי השוויון הכפול, יש שני אי שוויונות רגילים. אחד נמצא כאן. מינוס 12 צריך להיות קטן מ-2 מינוס 5x. זה אילוץ אחד, ותנו לסמן בצבע אחר, גם אי השוויון הזה צריך להתקיים. כלומר, 2 מינוס 5x צריך להיות קטן מ-7 וגדול, קטן הוא שווה ל-7 וגם גדול מ-12. בואו נפתור זאת כמו שאנחנו פותרים כל דבר. נעביר את ה-2 הזה לאגף שמאל כאן. נחסיר 2 משני אגפים של המשוואה. אם מחסירים שתיים שני צידי המשוואה, צד שמאל שלנו הופך מינוס 14, קטן מ, אלה כאן מבטלים, קטן מ-5x. בואו נחלק את שני אגפים במינוס 5, וזכרו, כאשר מכפילים ומחלקים במספר שלילי, סימן יהיה שוויון מתהפך. לכן אם נחלק את שני אגפים במינוס 5, נקבל מינוס 14 חלקי מינוס 5 פה, ו בצד ימין, וזה מתהפך. סימן קטן מהוופך לסימן גדול מהסימן השלילי מתבטל ונקבל 14 חלקי 5 גדול מ-X. או אפשר לומר גם X קטן 14 5 שהם, כמה זה, שהם 2 ו-4 חמישיות. קיבלנו ש-X קטן מ-2 ו-4 חמישיות. פשוט כתבתי את השבר המדומה כמספר מעורב. עכשיו בואו נעבוד על האילוץ השני שכתוב כאן בסגול. נחסיל 2 בשני צידי המשוואה, כמו שעשינו קודם. ולמעשה אפשר לעשות זאת בו זמנית. אבל זה יכול לבלבל, לכן כדי להימנם את הולד פזיזות אני מציע להפריד כמו שאנחנו עושים. אם נחסיל 2 בשני אגפים, צד שמאל מינוס 5x, וימין קטן או שווה, בימין יש לנו 7 פחות 2 שהם 5. עכשיו נחלק שני אגפים במינוס 5, בצד שמאל נקבל x בימין 5 לחלק ל-5m-1. ומכיוון שחילקנו במספר שלילי, יש להפוך את הסימן. הסימן מתהפך מקטן או שווה ללגדול או שווה ללגדול. ובכן, יש לנו שני אילוצים שלנו על x, שהוא צריך להיות קטן מ-2 ו-4 5, וגם גדול או שווה ל-1. אז אפשר לכתוב זאת כך. על x להיות גדול או שווה מינוס אחת, זה הגבול התחתון, וצריך להיות קטן מ-2 ו-4 חמישיות. ושימו לב, לא קטן או שווה, רציתי להראות לכם, יש כאן סוגריים עגולים, כי ה-x לא יכול להיות שווה ל-2 ו-4 x להיות קטן מ-2 ו-4 או שיכולנו לכתוב גם בדרך הזו, x להיות קטן 2 ו-4 זהו. יהיה שוויון הזה שבשינוי מיקום, ועליו להיות גדול או מינוס למינוס שני הביטויים האלה זהים. וכשנסרטט זאת על ישר מספרים, זה ייראה כך. יש מינוס אחת, ויש שתיים וארבע חמישיות. כמובן שיש גם ביניהם, למשל, אולי אפס נמצא כאן. אנחנו צריכים להיות... גדול לא שווה מינוס 1, כלומר אפשר שזה יהיה שווה למינוס 1 וגדול ממינוס 1, אך גם קטן, צריך להיות קטן מ-24 חלקי 5, אי אפשר לכלול את 24 חלקי 5, אי אפשר להיות שווים ל-24 חלקי 5, אפשר להיות קטן מזה, ולכן נסמן עיגול רק סביב 24 חמישיות. ונמלא את כל מה שבדרך ממנו, עד מינוס 1, ונכלול את מינוס 1, כי כאן זה כולל סימן שווה. ובכן, שתי הבעיות האחרונות היו ביות וגם. ובהם יש לקיים את שני האילוצים הניתנים. בואו נעשה עכשיו בעיה של O. נפתור גם בעיה של O. נאמר שיש לנו את e הבאים. נאמר שנתון לנו ש-4X-1 גדול O שווה 7, או ש-9X חלקי 2 קטן, משלוש. עכשיו כשאומרים O, X'ים שיקיימו את אלה, מספיק שיקיימו רק אחד מהתנאים. בסרטונים האח... האחרונים ובבעיות האחרונות, האם נצטריכים למצוא X'ים שמקיימים אילוצים כפולים? אי e השוויון הזה יותר וטרן. מספיק לקיים אילוץ אחד מהשניים. אז בואו נמצא את מערכת הפתרונות לשניהם, ואחר כך נבדוק בסופו של דבר את האיחוד שלהם, את כל מה שיקיים אחד מהם. בזה אפשר להוסיף אחת לשני האגפים, נוסיף אחת, צד שמאל עכשיו הוא 4x גדול או שווה 7 פחות 1 שהם 8. 7 ועוד 1 שהם 8. נחלק את שני אגפים ב-4, נקבל ש-x גדול או שווה 2. או, ועכשיו נעשה זה, אם נחפיל שני אגפים 2 חלקי 9, מה נקבל? אם נחפיל את שני אגפים ב-2 חלקי 9, שהוא מספר חיובי, כך שלא צריך לשנות את כיווני השוויון, אלה מתבטלים ומקבלים x קטן מ-3 כפול 2 חלקי תשע. 3 חלקי תשע זה שליש, כלומר על x להיות קטן משני שליש. כלומר x, או ש-x קטן משני שליש, או שהוא גדול משתיים. ה צריך להיות גדול או שווה ל-2 או קטן משני שליש וזה מעניין. נראה זה נראה ישר המספרים. זה הישר שלנו, كان ה-0, 1, 2, 3, כאן מינוס 1. אז x יכול להיות גדול או שווה ל-2, נתחיל רק החליף צבע, מתחיל ב-2 וזה יהיה גדול או שווה ל-2, כלומר נכלול את כל מה שגדול או שווה 2, זה התנאי שכאן. או ש-x יכול להיות פחות משני שליש. שני שליש יהיה בערך כאן. בסדר? זה שני שליש. ה-x יכול להיות קטן משני שליש. זה מעניין. כי אם נבחר באחד מהמספרים האלה, הוא יספק את E השוויון הזה, ואם נבחר מספר מכאן, הוא יתאים ל-E שוויון הזה. אם היה לנו וגם כאן, אין מספר שיכול היה לקיים זאת, כי אין מספר שיכול להיות גם גדול משתיים וגם קטן משני שליש. לכן הסיבה שיש פתרון هي כי זאת שאלת O במספיק לקיים את אחד של E השוויונות. מקווה שנהנתם.